السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة كيف تكون شخباركم؟ إن شاء الله تمام، أنا بعرف إني قاطع ممكن شهر وشوي بس بنرجع يعني إن شاء الله بنرجع يعني ممكن إي ممكن واليوم راح نلعب لعبة جديدة مو جديدة هي بس جديدة علي اسمها وارفيس و ويلا نشوف أصحى وكل عام بخير وعيد مبارك إن الله العيد الجاي بنكون وصلنا 10 يلا ليتس جو <تصفيق> انا لعبت في اللعبة يمكن جيم جيمين ايوه بعدين طفيت اللعبة الجميع بس كان مشان أشوف شوف شوف جيمز اه الشركة شوف شوف از جيم ازن اجريست اليوم قرى اول يا شباب صحيح لعبت جيم جيمين في اللعبه بس عشان اشوف طبيعتها وبس اللعبه كانت جامده هيم مو صحيح في بوتات بس على بدهيم ماما الواحد بتسمى ايوه يلا خلينا ندخل على هاي بي في بي يعني كنا ضد بعض هاي بي بي اي يعني كنا ضد ناس اه. ضد بوتات في yeah. بي اي لعبت انا هذا الماب بنجرب الماب يعني اوكي يعني ما اي شيء شباب سبع ثواني بس بنشوف التدريب ايوه بدال جيم بدال جيم يس يس يس yes, صح لسانك صح لسانك والله نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت انا ليش ما بحط حرف الار يعني لا لا هون بدون بدون شباب والله اللعبة ممتعة وحلوة دبل كلب شباب يلا لازم الكل يوقف يا زلمة انا لاعب في النادي انا شباب ناس 20 كيلز هناك في ناس. يلا. والله يا انا نايمين. شباب تعال بس انا شباب واحد قاعد يرمي غنابل يصير فلوش وا واحد هذه بيضغط علي واحد بيضغط علي ايوه بيناس ينيك خلاص يس خلاص يا زلمة.. ايوه كل ما بيروح بحس بيشتغل إشي ايوه بيفعل ايوه تقلوها واحد شقة ترى ما بدها هاي شي خليم يروحون هو بيفتح الباب هذا انا بعرف بس ما عندي طلع اشي بابا هي زي لعبه شو كان اسمها والله نسيت الماما اللي كان ديك لعبه الشوتر اللي... والله اني ناسيها. أربع واربعين كلمة ما شاء الله علي الله يحفظني يا هلا دبل كل خمسين كل جايز هذا الباب لازم يتفتح يلا يلا واحد يفتح بسرعه باب في هناك سلاح حلو ممكن واحد يفتح الباب ها اللي اخذ الجسمة يسوي باقي كين كلين كلهم على ستين كلهم سيارة وينها؟ وين يا ورع لا تطلق علي يا ثور قبل كم يا رجل خلاص يس شباب لازم بطلع الأول أنا بس ما عليهم بطلع الأول إن شاء الله مو مو بص. أول واحد بيطلع أنا جزان. عليك يس يا رب اطلع الاول انا الاول يلا يا عم بسرعه الأول yes. يس 63 كل احاد شو اللي ذابحهم بس سبعه ارجوك ديامس انت ما كان ديامس انه يعني يلا شباب يعطيكم آه. العافيه وشكرا على المشاهده لا تنسوا اللايك و وبالذات يعطيكم العافيه <تصفيق>